Esimerkkinä konkretiasta on suuruusluokka-arviointi. Tulosten järkevän suuruusluokan arviointi on erittäin tärkeää. Jos esimerkiksi yksikön muunnoksissa tehdään virheitä, niin niistä voi aiheutua todella kalliita kustannuksia. Ei ole yhdentekevää, jos rakennustarvikkeiden määrää arvioitaessa päädytään rekka-autolliseen puutavaraan, kun todellisuudessa rakennustarvikkeet olisivat mahtuneet tavalliseen pakettiautoon paitsi kalliita, vastaavat virheet yksikönmuunnoksissa voivat terveydenhoitoalalla puolestaan olla jopa hengenvaarallisia. Sovellustehtävissä onkin tärkeää löytää keinoja, joilla tehtäviin liitetään tulosten järkevyyden arviointi. Nämä menetelmät voivat eri aloilla olla erilaisia, sillä ne kannattaa liittää kunkin alan tyypilliseen yksiköihin. Jos millimetri ja kuutiometri ovat rakentajien perusyksiköitä, niin tilavuusyksiköt desilitra ja millilitra pitää hallita terveydenhoitoalalla. Puhutaan ratkaisun suuruusluokan arvioinnista. Puhutaan ensin muutamia esimerkkejä ja sit sitä, että miten Suuruusluokan arvioinnin voisi ottaa sen laskutehtävän tuloksen esittämiseen mukaan, siis se numeerisen tuloksen lisä lisäksi. Sitten puhutaan vähän yksikön muunnoksista, koska ne on yleensä se tavallisin virhe lähde siihen, että jos saadaan vaikka tuhat kertaa liian iso vastaus. Ja ihan konkretiaa erilaisilla Mitta-astioilla esineillä voidaan näitä suljusluokkia havainnollistaa ja siten auttaa arvioimaan vastauksen järkevyyttä. No, esimerkkinä sellainen, että vaikka pyritään opiskelijoita arvioimaan ihan sen luokkatilan, sen huoneen lattiapinta-alaa, jossa ollaan. Huoneen ja sitten seinät myöskin, että näitä pinta aloja kun lasketaan, niin tarvitaan arvioida mittoja. Ja aika nopeasti huomaa, että ihan silmämääräinen arviointi ei ole kauhean helppoa, että jonkunlaisen mittatikun sinä oikeastaan kaipaa. Ei siis ihan konkreettista kädessä pidettävää mittatikkua, vaan, vaan joku mitta sieltä huoneesta, minkä avulla voi arvioida niitä muita mittoja. Se voi tulla jostakin esineestä. Se voi olla vaikka se, että tyypillinen oven korkeus on kaksi metriä ja käyttää sitä mittatikkuna. No sitten kun nämä mitat on saatu arvioitua ja niiden avulla laskettua näitä pinta-aloja, niin Varmaan haluaa, haluaa tietää, että kuinka lähelle tämä nyt meni sitä oikeaa. Tai jos löytyy ihan, ihan tuommoinen mittanauha, niin sillä voi tarkistaa näitä. Ja katsoa, että kuinka hyvin se suuruusluokka sitä silmämääräisestä arviosta meni, meni oikein. Ja tätä voi jatkaa toisena esimerkkinä. Puhdistusaineen määrän arviointi. Meillä on jotakin pesuainetta, joka pitää laimentaa, kun sitä käytetään. Ja siinä on vaikka sekoitussuhteena 2 desiä 10 litraan vettä. Ja sillä pesuhliivuuksilla pestään tämän äsken mitatun huoneen pintoja, lattia- ja seinäpintoja. Ja ajatellaan, että, että nyt tehdään vähän isompaa siivousta, eli tässä on vaikka 20 samankokoista, suunnilleen samankokoista huonetta, joita pestään. No tietenkin tässä tarvitaan vielä sitten sen pesuaineen menekki, sen siis laimennetun pesuaineen menekki. Ja, ja jos arvioidaan, että se on vaikka yksi litra valmista pesuliuosta, 24 metrin mm pinta-alaan riittää. Niin näiden tietojen perusteella, siis tuo laimennussuhde, sitten on ne pinta-alat ja sitten tämä paljonko pesuliuosta pinta-alaa pinta kohden tarvitaan. Niin niiden avulla sitten arvioitaisiin, että paljonko nyt sitä alkuperäistä sitä laimentamatonta pesuainetta tarvitaan. Mitä tässä tarvitaan noita kolmea asiaa ja sitten kertolaskua edelleenkin. Tuleeko sieltä nyt sitten desilitroja, litroja, kymmeniä litroja? Mikä tässä on niin kuin se järkevä suuruusluokka? Tai jos tätä samaa liuosta käytetään lattioiden viikkosiivoukseen. Seiniä nyt ei varmaan joka viikko pestä. Niin jos näiden 20 luokkatilan lattioiden viikkosivaukseen käytetään sitä vuoden ajan, niin paljonko tuota pesuainetta nyt tarvitsisi varata? Riittääkö litrampulla, yhdellä 5 litran kanisteri vai paljon enemmän vielä? Mikä, mitä nämä nyt suunnilleen on nämä tarvittavat määrät? Suurusluokan arviointi tulisi olla osa ihan laskun tulosten esittämistä. Eli ei pelkästään se numerinen vastaus, vaan myöskin se arvio siitä, että onko tässä nyt mitään järkeä tässä vastauksessa. Että jos mä sain kun kappaleen massaksi 500 kiloa, niin voiko se, voiko se olla mahdollista ylipäänsä. Ja tässä tietysti auttaa se, että jos Tän pystyy jollakin tavalla rinnastaa semmoisen tuttuun asiaan. Jos laskin sellaisen kappaleen massaa, joka on nyt suurin piirtein vaikka tuon tuolin kokonen, niin voiko se, voiko se painaa 500 kiloa? Voiko se olla mitään sellaista ainetta, että, että se voisi olla niin hirveän painava. Samoin, jos on joku tilavuus, mitä lasketaan, niin, niin onko tässä järkeä tässä vastauksessa? Onko tämä suuruusluokka oikein? Pelkästään jo se, että huomaa, että se ei voi olla järkevä suuruusluokka, niin on jo paljon. Koska silloin pystyy ehkä ottamaan uusiksen laskun ja katsoa, että joo, tuossa mulla olikin pilkkuvirhe. Mä korjaan korjaamaan tämän. Et miten saataisiin automatisoitua sen, että laskutehtävä vastaus ei ole pelkkä se saatu numeroarvo, vaan että siinä olisi aina niin mukana se arviointi siitä, että voisiko tämä oikeasti olla tällainen tämä arvo. No, yksikön muunnokset on varmaan se tavallisin virhelähde. Et jos jos saadaan joku tämmöinen vaikka tuhatkertainen vastaus. Tai, tai tuhat kertaa liian pieni vastaus. Siinä aina, tuntuu aina olevan yhtä vaikeita. No, miten sitä voitaisiin helpottaa ainakin nyt havainnollista, havainnollistamalla pituusmittoja kuvien avulla? Tai tässä oleva kuutiokuva, niin voisi olla... Kuvata kuutiometriä ja tuo pikkunen palanen tuolla olisi yksi litra, siis kuutiodesimetri. Tai yhtä hyvin millilitra ja sitten tämä kokonaisuus olisi litra. Tai myöskin tämä pinta-alamitto ja täällä on tämä 10 kertaa 10 osuus. Että vaikka että ymmärtäis sen, että kuinka pieni litra on verrattuna kuutiometriin tämmöisten kuvien avulla. Ja sitten kun näitä yksikönmuunnoksia tehdään, niin usein muistetaan, että joo, piti pilkkua siirtää kahdella tai kolmella oikealle tai vasemmalle. Jonkinnäköiset tämmöiset yksinkertaiset systemaattiset ohjeet monet opettajat on kehittänyt tällaisia, että jollakin päreillä tai jollakin muulla havainnollista, että mitä, miten, missäkin tilanteessa pitää toimia. Vaikka, että kun tilavuuksissa on näitä kuutioita, kolmansia potenssia, metri kolmanteen, desimetri kolmanteen, niin se pilkun siirtokin on se kolme. Tai pinta-alayksiköissä on neljymetriä ja potenssina on kakkonen siellä, niin Nämä liittyy yhteen. Yksikönvuunnosvirheethän voi tulla todella kalliiksi. Jos te tehdään tilataan jotakin aivan älyttömiä määriä kalliita aineita, vaan siksi, että on laskettu väärin niitä tilavuuksia. Tai terveydenhuoltoalallahan ne voi tulla jopa engenvaarallisiksi, jos lasketaan väärin lääkeliuoksia paljonko niitä pitää antaa. Ja sitten suuruusluokkia voidaan tietenkin havainnollistaa myös vielä konkreettisemmin ihan mitta-astioilla, jollakin esineillä. Jos siinä luokkatilassa, jossa opetus tapahtuu, on ihan luontevasti niitä silloisen puhunkin aihealueeseen liittyviä vaikka mitta-astioita mitta tai esineitä, jotka on juuri sitä suuruusluokkaa, mitä näissä tehtävissä käytetään, niin ne tietysti auttaa siihen, että ymmärtää näitä suuruussuhteita. Vaikka, että miten ne montako millilitraa mahtuu johonkin injektioruiskuun. lähemennussuhteissa, että on kaikkia näitä eri suuruisia mitta-astioita saatavilla. Se on se kaikista konkreettisimmin, konkreettisin tapa saada näitä havainnollistettua erilaisia suuruussuhteita. Ja näitähän voi opettajana keksiä sen mukaan, mitä ala nyt opettaa. Voiko niitä tuoda mukanaan, niitä esineitä, vai onko ne niin isoja, että ei oikeastaan mahdu mukana kuljetettavaksi, koska ne on tietenkin eri aloilla. Hyvinkin erityyppisiä voi olla.